No, <laughs> většinou, většinou se dívám so sokínka v letadle a když je na sedadle přede mnou televize, tak se dívám na nějaký film. Uh, Jím? <laughs> když, když jim, tak se cítím, tak jako že o tom nepřemýšlím, takže celou cestu, když třeba letím 10 hodin z Evropy do Ameriky, tak jim piju celou cestu, koukám třeba na filmy, ale pořád jako vím, že jsem v letadle, že se moc necítím. Vždycky jsem šťastný, když vystoupím z letadla. Co obvykle dělám, když jsem v letadle. Většinou si čtu, snažím se číst, protože zase to forma nějakého přepravy z místa A do místa B a většině nikdo toho neruší, takže jsem v klidu s peckama nebo se suchátkama v uších, Poslouchám nějakou hudbu a můžu číst, číst. Třeba Bacha, Bacha, bacha je krásný. A čtu si tu můj knihu. A nebo když je to dlouhá cesta, jako je třeba můj přes oceánský let jsem do Ameriky, tak ta cesta mi trvala 12-13 hodin, jako dlouhou dobu, tak na té cestě i spím. Jsem hodně flexibilní v těch věcech a vyspím se i na zemi, protože je to relativně jako pohodlné, ve smyslu, že je mi teplo, což letavné je. Tak se teda spojí takhle.